اتجاه الفرش والغطاء في حياتي تسليح. سرد سلاب فلات سلاب اورو بلوك او عاد مفصله او عاد مشتركه او عاد جار سلم اللبشة. سلام عليكم سيكوش مهندسين. تعالوا عبعدك هيا نتكلم عن اتجاه الفرش والغطاء في حديد تسليح. مشكلة ملخبطه ناس كتير ومهندسين والموضوع سهل وبسيط لو ركزنا فيه. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده انا ازاي بحدد اتجاه الفرش والغطاء في جميع الهاكل الخرصاني مثل الاواعد العادية الاواعد انا معلش اعاد المقاصره اعاد المشتركه البلاتس سلاب واللاتس سلاب والهولو بلوك السلم كل ده هنحدده مع بعض في الفيديو ازاي هنشتغل عليه اول حاجه عايزين نتكلم عنها عن السوليد سلاب سوليد سلاب احطها في دماغك يا باشمهندس ان انت دايما في السوليد سلاب اتجاه الفرش بيكون في الاتجاه القصير واتجاه الغطا بيكون في الاتجاه الطويل. ما عدا حالة خاصة واحدة بس الحالة دي يكون معايا الفرش بيكون في الاتجاه الطويل. والغضاء بيكون في الاتجاه الصغير. ببساطة الحالة دي لما يكون عندنا بلاطة وان وي. وان وي سوليد سلاب. البلاطة الوان وي دي بتكون محملة على كمرتين بس. والكمرتين دول في اتجاه القصير. يعني مع بعض كده. لو انا عندي دي بلاطة. ده اتجاه الطويل. ده اتجاه الصغير. لو انا عندي البلاطة دي متحملة على كمرتين في اتجاه الصغير بس. البلاطه دي متحمله على في على كمرتين في الاتجاه الصغير الحاله دي بس هي الحاله الوحيده اللي بيكون الفرش في الاتجاه الطويل والغطاء في الاتجاه القصير. طيب ده بالنسبه ده بالنسبه للسوليد باختصار كده. ده تستيح السلد سلاب. طيب. نيجي على الفلات سلاب. وازاي انا بحدد اتجاه الفرشة غطر. بص لو او مصمم قالك ان الشبكة في اتجاه اكس. مثلا. لو انت عندك خمسة فاي عشرة. وفي اتجاه واي عندك سبعة فاي اتناشر. ده معناه إنه اكيد عندك الفرشه هيكون في اتجاه التسليح اكتر يعني في اتجاه الواي يعني لو انا عندي قال لك انت عندك في اتجاه اكس 5 في 10 في اتجاه واي 7 في 12 ده معناه ان انا هسلح هي الفرش معايا في اتجاه التسليح الكبير اللي هو في اتجاه واي اللي هو سبعة في اتنوشر. طيب لو الشبكه في الاتجاهين زي بعض لو انا عندي هنا 5 في 10 وفي الثاني في اتجاه اكس خمسة في عشرة وفي اتجاه واي خمسة في عشرة. ساعتها بتبص على اتجاه الحقيقة الاضافي بتشوف الحقيقة الاضافي ده فين في اللوحه لو الحريق الاضافي اتجاه اكس اكتر من اتجاه واي ساعتها هتفرش هتفرش في, في اتجاه الحقيقة الاضافي الاكثر يعني في الحاله دي اتجاه اكس طيب لو لو عايز حريق اضافي في اتجاه زي بعض ساعتها هتفرش في هتفرش في الاتجاه الطويل. بس خلي بالك الاتجاه الطويل بيكون للباكية مش للسقف. وبتغطي بقى في ايه؟ في الاتجاه الصغير. في الحالة دي بينه وبينك مش هتفرق. مش هيفرق اتجاه الفرش والغطاء مش هتفرق معايا. ده بالنسبة لـ إيه طب تعالى نتكلم على الهولو بلوك. الهولو بلوك أنت عندك لو 1 وي هولو بلوك ولو تو وي هولو بلوك لو 1 وي بيكون الفرش في اتجاه العمودي على الأعصاب ليه بقى؟ عشان أسياخ البلاطة ما تقعش داخل العصب معايا؟ يعني في حالة الوان واي وي بيكون الفرش في اتجاه العمودي على العصب عشان أسياخ البلاطة ما تقعش داخل العصب والغطى. والغطى بيكون في الاتجاه الموازي طب في حاله التو وي مش فارقه كده او كده افرش في الاتجاه اللي انت عايزه طيب ده بالنسبه للهولي بلوك فبتيجي على السلم تعال نتكلم على السلم مش مصر. لو كانت الالبه بتاعتك متحمله ركز في الكلام لو كانت الالبه متحمله معك على كمرتين يمين وشمال مع السلم ساعتها بيكون الفرش في اتجاه القصيه طيب لو كانت الالبه دي متحمله على كمرتين كامره منهم في منسوب الدور وكامره في منسوب نصف الدور ساعتها بيكون الفرش في الاتجاه الطويل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو انت عندك القلبه كلها متحمله على كمرتين كاميرا يمين وكاميرا شمال مع السلم ساعتها الفرش بيكون في الجهة الصغير. بس لو انت عندك القلبه متحمله على كمرتين كاميرا من يوم في منتصف الدور. وكاميرا في منتصف الدور. ساعات هتفرش في اتجاه الطويل. تعال نبص بعد ودخل على الاواعد. ده السلم معي. ده تسليح السلم برضو. تعال ندخل على واعد. تتعاني الكلام على او لوعد مفصلة. في لوعد مفصل الاتجاه بيكون في اتجاه رفوفرة الاكبر. يعني ايه? يا يعني لو افترضنا ان انت عندك هنا رفرفة متر وهنا متر ونص. يبقى انت هتفرش كده في اتجاه ده. يبقى انت ده الفرش بتاعك. في اتجاه المتر. تمام? يعني في الاواعد بيكون الفرش في اتجاه الاكبر. طب لو رفافه متساوية ده معناه ان المومة متساوي يبقى مش فارقه معايا. يعني لو الرفران بتاعتها متر في متر في متر مش فرقة اعمل كل زي ما انت عايز. ده معناه ان المومة معايا بس طبعا بفضل معايا ان انا افرش في في اتجاه الطويل طب لو التسليح معايا في احد اتجاهات اكبر من اتجاه الاخر دي حاله خاصه كده لو انت عندك قالك التسليح في الاتجاه ده اكبر من التسليح في اتجاه الثاني هتعمل ايه هتفرش في اتجاه التسليح الكبير تعالى ندخل على Combined Footing أو القاعدة المشتركة، ده هنا تلاحظ إن هو إيه؟ فارس هنا في اتجاه إيه؟, ايه رفرفة كبيرة. طيب، تعالى القواعد المشتركة. في القواعد المشتركة الفارش بيكون في اتجاه طويل، الاتجاه الموازي للخط الواصل بين العمودين. سهله بسيطه طيب تعالى على الستريب فوتينج لا تعالى على الستريب بين فوتينج عادي الجار عادي الجار يا باشمهندس يبقى الفرش بيكون في اتجاه موازي للجار بتشوف الاتجاه المو... بتشوف الجار فين وايه وبتفرش في اتجاه موازيه له طيب في الستريب بقى فوتينج في الستريب فوتنج بقى يا باشا اللي هو الابشمانس اللي, اللي هي لو الشرطية الفرش بيكون في اتجاه القصير والغطى في اتجاه الطويل يعني في الستريب فوتنج الفرش بيكون معايا في اتجاه القصير بص هنا هتلاقيه فارش في الاتجاه الصغير ومغطي في الاتجاه الكبير طيب طب اللبشه بقى اللبسة يا بشمهندس زيها زي الفلات سلاب. احنا كنا قلنا الفلات سلاب ايه؟ قلنا لو المصم لو انت بتبص على التسليح بتاعك لو انت عندك التسليح في اتجاه اكس 5 فاي 10 وفي اتجاه واي 7 فاي 12 يبقى اكيد انت هتفرش في اتجاه التسليح الاكثر يعني هتفرش في اتجاه واي. ده باختصار كده انا وضحت لك اتجاه الفرش والغطا في كذا حاجة أتمنى أكون عرفت أوصل لك الحاجة اللي أنت بتلخبطك برضو معانا في آخر الفيديو سؤال يا ريت تشاركنا في الكومنتات في الإجابة عليه وبرضو معانا في آخر الفيديو إجابة على السؤال الحلقة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات وشكراً لك يا باشمهندسين ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان تشجعوني شكراً